Szeretettel üdvözöllek ismét Magyarországról, itt vagyok a Balatonpartján március végén, élvezem a jó időt. Az elmúlt néhány hetet Indiában töltöttem, ismét egy nagyobb lélegzeti utazás volt, ahol számos nagyon különleges és egyedi, akár világhírű, vagy éppen a világ elől eltitkolt helyre jutottam el. Ketten mentünk, anyukám is jött velem, ő nagyon sokat segített az utazáson, ő volt az operatőr, ő fogta a kamerát, hiszen filmet forgattunk, ez volt az út egyik fő célja. A film mellett pedig meglátogattunk nagyon sok templomot, több mint 40 különböző templomban voltunk. Szertartások, beavatások, mindenféle szakrális eseményekben volt részünk. Emellett meglátogattunk több pálmalevél könyvtárt is, hat könyvtárba jutottunk el, ezek közül több olyanban is dokumentálhattunk, ahonnan eddig még soha senki nem hozhatott ki információt. Kövessetek minket itt a Facebookon, sorslevelekhu n és sorslevelekbloghu n Több ezer fényképpel, nagyon sok órányi videóval, sok-sok órányi -sok interjúval, hanganyaggal tértem haza, és egy nagy bőrönnyi könyvvel. Úgyhogy ismét elmondhatom, hogy bőven van mit feldolgozni, ezeknek a nagy része a második könyvbe fog majd belekerülni, ami jövőre jelenik meg, de addig is folyamatosan tudósítok majd itt az Indiában történt élményekről.